Всім привіт! Сьогодні у нас дуже смачна вечеря Її називають по-різному в різних країнах, але я її називаю просто вушками Вони тушкуються одразу в соусі, власне з яким і подаються Це дуже просто і смачно Для початку просіємо борошно, додаємо до нього сіль і робимо заглиблення В нього додаємо одне яйце і води кімнатної температури або просто з-під крану Перемішуємо Борошно одразу все не додаю Буду домішувати його на столі, для того, щоб тісто не вийшло дуже тугим Після цього тісто відправляємо в кульок і в холодильник мінімум на півгодини Тим часом нарізаємо м'ясо, у мене це м'ясо курки зі стегна і підсмажуємо його до золотистої скоринки Додаємо цибулю і підсмажуємо разом з нею ще пару хвилин Після цього додаємо чесник і або порізані томати, або перекручені томати, що у вас є. Накриваємо кришкою і тушкуємо 15 хвилин. Після цього додаємо капусту, солимо, перчимо за смаком, перемішуємо і знов накриваємо кришкою і тушкуємо ще хвилин 15 хвилин. Тим часом ми будемо розкачувати тісто, Стіл треба добре присипати борошном і залишаємо трохи, на всяк випадок, на присипання тіста. Ось таке воно вийшло еластичне. Воно дуже гарно розкатується. Не забувайте тільки присипати стіл борошном. Наскільки можливо, тонко розкатайте тісто. і Його треба змастити рослинною олією. У мене, звичайно, олія без запаху. Для начинки я цього разу обрала шпінат У мене ось такий подрібнений і вже заморожений Тому я його просто натираю на терці І розподіляю рівномірно Можна обрати зелену цибульку Або петрушку Тепер тісто треба порізати на квадрати Приблизно зі сторонами 4-5 см І скручуємо так, як я показую на екрані Відправляємо вушка до м'яса, викладаємо їх рівномірно. Якщо у вас вийшло їх багато, просто змащуєте попередні зверху і викладаєте новий шар. Тушкуєте мінімум 15 хвилин. Пробуйте одне, щоб зрозуміти, що вони готові. Це виходить, правда, дуже-дуже смачно. Обов'язково спробуйте. А з вами, друзі, як завжди був кекс. До нових зустрічей. Па-па!